اوقات بتحسي انك ملكة نفس على شيء، حتى على الاشياء الحلوه اللي كنت تستمتعي فيها من قبل. هالحاله لازم تتخلصي منها باسرع وقت، لانها ممكن توصلك لمشاكل نفسيه انت بغنى عنها. خدي قرار سريع انك تغيري حياتك، عيشي مغامرات جديده، حسني جسمك، اهتمي باكلك، بلشي شوفي الشيء الحلو الموجود حواليك، واذا ما قدرت تشوفيه، روحي فتشي عنه او طلبي المساعده. استثمري وقتك بعلاقات جديده وايجابيه تساعدك تشوفي اللي ما كنتي قادر تشوفيه لوحدك تحكمي بحياتك وعشيها صح